هذا هو العنوان باختصار وذكر الله فيها قصة موسى مع فرعون لكنه ما فصل في قصة موسى مع فرعون إنما ذكر ميلاد موسى ونشأة موسى ولضاعة موسى ثم ذكر خروجه من بلده عليه الصلاة والسلام ثم قتله لذلك الرجل الذي قتله ثم بعد ذلك أن أصبح نبيا ورسولا ثم آخر السورة تكلمت عن قصة قارون السورة تتكلم أنك يا محمد سيتحقق لك وعد الله كما حققناه لموسى موسى تحقق وعده متى الله يقول كما قرأ الإمام جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ألقيه في اليم تخيلوا حرمه حامل ومبسوطة بهذا الحمل ثم يأتيها الأمر السماوي وهي في حملها إذا وضعت هذا المولود ضعيه مباشرة في الصندوق في التابوت يقول بعض العلماء أن الوحي. والالهام نزل عليها قبل الولاده واستعدت بايجاد صندوق ام موسى حرمه بشر لا يمكن تصدق ان الاطفال يحفظون في صناديق لكن الله اراد ذلك ضعيف في صندوق في التابوت يعني ضعيف التابوت ثم ولدت الولد وتشمه وتضمه لكن الله يقول ضعيف في التابوت فاخذت ولدها وحطته في الصندوق هل الصناديق يحفظ فيها الاطفال؟ لكنه الامر الالهي شئنا ولا ابينا يجب ان نسلم فوضعت الولد في الصندوق يقول النبي فظنت المسكينه ان الصندوق سيبقى قريبا منها توقعت الصندوق جنبها تفتحه وترضع الطفل ويتهوى ويتنفس لكن جاءها امر ثاني اشد القيه في اليم يا رب كيف القي صندوق تابوت فيه طفل قال القيه في اليم ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه يعني حطيه ألقيه يعني احذفيه فحملته أخته وألقته في اليم وأخذ الموج يتلاطم بالتابوت والطفل في داخل الصندوق أسألكم بالله أنتم خاصة أيها الآباء والأمهات النساء هل تتحمل أن تلقي بولدك في صندوق أو أن تراه في البحر داخل الصندوق تخيل هذا المشهد لو ولدك الآن في المستشفى وأنت في المسجد والله انك ترقب الساعه وربما ترفع الجوال عشرات المرات وما فيها الا زكمه وحمى فكيف بهذا الصندوق الذي فيه طفل فلذه كبد فالقته في التابوت والتابوت في اليم ثم خافت ان الموج والبحر ياكله ويلتهمه ويغرق خافت الخوف الطبيعي قال الله ولا تخافي حتى الخوف ممنوع طيب ما راح اخاف لكن ساحزن على البعد والفراق قال ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك هي تسمع كيف وبعدين جت الآية وجاعلوه من المرسلين كيف